Забрізький лікар-рентгенолог із десятирічним стажем Сергій Івашенко каже, від початку війни в Україні вирішив присвятити себе волонтерству. Нині разом із колишньою одногрупницею Марією Галаховою вдруге шукає необхідне медичне обладнання у Німеччині, аби потім переправити до рідного міста. «Це складна дорога. Ми забрали цю машину у Львові. Позавчора вночі, сьомій ранку сіли і за 15 годин ми вже були в Запоріжжі. До остановки їхали до Запоріжжя, щоб найскоріше доставити її для шпиталю. Як авто? Дуже класно, дуже трудо. Це космічний корабель. Перший груз, який був дві неділі назад. Перший вантаж, який був два тижні тому, там було медичне обладнання. Дуже потрібне для військового госпіталю. Рентген-апарат с -дуга. Зараз багато операцій проводиться з використанням цього апарату у шпиталі. До речі, такого апарату не було у Запорізькій області взагалі. Отже, перший вантаж був приблизно вартістю у 1 мільйон 700 тисяч євро. Зараз другий – дві вантажівки з Німеччини та ось ця швидка допомога. За словами представниці німецького гуманітарного фонду Фарніма Світлани Грабовенко, автівку швидкої допомоги безплатно передали забрійським військовим медикам жителі німецького округу «Укрмарк». Вона повністю з начинкою. Вона повністю з начинкою. Там все, що потрібно нашим військовим лікарям на передовій, є. Там є спеціальні монітори для якісної діагностичної обробки стану пацієнтів. Чотири рюкзаки з медичним обладнанням. Крім того, авто повністю завантажено ліками і медичними матеріалами, які ми потім будемо роздавати жителям Запоріжжя після того, як все опрацюємо. На території складських приміщень починають розвантажувати вантажівку з понад 20 тоннами гуманітарної допомоги транзитом із Іспанії. Медичні препарати, матеріали для хірургічних операцій та дитяче харчування збирали волонтери у Сполучених Штатах Америки, аби потім передати до Європи і звідти до України. Розповідає представник благодійного фонду Чаша милосердя Олександр Герасименко. Всі розуміють, що на даний момент у нас таке горе, і всі розуміють, що це робиться для перемоги, для захисників. Це необхідні речі, які люди отримають, повинні зараз і як найскоріше. Також сьогодні до Запоріжжя надійшла гуманітарна допомога з Італії. Рудольфа Копян каже, вантаж, доправлений до Вірменської церкви, особливий. Це дефіцитні медикаменти, яких немає в аптеках міста та області з перших днів війни. Це, для... Це ліки для хворих, у яких немає щитовидної залози, або тих, у кого порушена функція цієї залози. Тобто людина без щитовидної залози щодня повинна приймати по одній таблетці тироксинової групи ліків. Якщо вона цього не робить, то протягом місяця у неї починаються великі проблеми із здоров'ям. Відмовляють нирки, печінка, неправильно працює серце. А за два місяці вона може впасти у кому і навіть аж до летального випадку. Ми разом із друзями-волонтерами багато зробили, аби відшукати ці ліки. А також відшукати кошти, аби за них сплатити. Це десь близько 15 тисяч євро. Віце-президент громадської організації «Спілка Вірмен» Забрійської області каже, ліки роздаватимуть хворим безплатно. Частину цього вантажу ми передамо до окупованих територій – Мелітополь, Орігів, Токмак, Бердянськ, Мала Білозерка. Тобто всюди, де закрита територія, і туди нічого не надходить. Це буде дуже добре, адже вони вже місяць сидять без цих ліків. Якусь частину ми передамо до поліклінік міста, зокрема ендокринологам, а частину будемо роздавати через наших волонтерів. Важко було їх знайти. Як у богу, дівчата нам допомогли в Італії, нам все зібрали, все, все необхідно, що необхідно ще є. Тому що добре, коли ми варили їжу, добре, коли носили пісок, добре, коли роздаємо їжу. Але важливо дуже це саме такого допомоги, як ліки. Люди дуже багато звертаються, ми в Facebook, а цьому це повіщаємо в Instagram і у всіх усіх соціальних мережах про те, що у нас вже будуть ліки, ми можемо роздавати точччне людям у руки. За словами Рудольфа Акопяна, разом із партнерами з волонтерських центрів та благодійних фондів, у середньому щодня опрацьовують по одній вантажівці гуманітарної допомоги. Новини на Суспільному. Запоріжжя